Скидка, все. Хмельницький ліцей номер 17 – День знань для першачків та 11-класників – проводив у театрі імені Старицького. Галина прийшла на свято до своєї онучки Варвари. Вона в мене єдина і я прийшла її привітати. І я ходила на кожен перший дзвінок, на кожен останній дзвінок і це було шикарне свято завжди. І я дуже рада, що зараз моя онучка йде в школу і організовано таке свято, не дивлячись ні на кого, не дивлячись на наших ворогів. Він на віно продовжується. І для дітей потрібне свято, їм треба комунікувати, їм потрібно спілкування. Олексій Мельник йде до першого і-класу. Розповідає, які предмети вивчатиме у школі. – Візику на примір, і біологію. Оксана Колісник – вчителька першого б-класу. – У нас діток 28, всі прийшли, тільки ще одна дитина не прийшла. Ми готувалися, клас у нас готовий, діти підготовлені, всі святкові і всі в чеканні свята. І ми в театрі, в театрі є сховище, куди на випадок тривоги ми зможемо спуститися в укриття. За словами директора Хмельницького ліцею номер 17 Вадима Пірога, цьогоріч у них чотири перших класи, в яких навчатимуться 116 першачків і три одинадцятих класи. Саме для них вчителів та батьків влаштували урочистості з нагоди Дня знань. Решта проводять по класам, також по годинам в аудиторіях, такі виховні години присвячені Дню знань. Ми всі розуміємо, яка зараз ситуація, але навіть наші військові, наші вчителі, які перебувають зараз безпосередньо в зоні бойових дій, все одно вони просили, що захід треба провести, треба щоб відчули першокласники, що таке є, що таке день знань, що що це за свято. У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького урочистості та флешмоб заплановані на 1 вересня у цілях безпеки вирішили перенести. Сьогодні передбачено два таких Уроки основних ключових дітей це урок патріотичний, урок національно-патріотичний, перший урок, і другий урок це урок безпековий, якраз який присвячений безпеці, безпеці в школі, безпеці на вулиці. Учениця сьомого В класу Анастасія Гончару каже, що з нетерпінням чекала на зустріч з однокласниками, бо я була то на дистанційному, то була ще п'ять місяців в Іспанії. Можна без урочистостей, навіть це порадував, що ти. Так довго не бачив, всі хотів просто побачити, так що урочистої стоїть так якби не потрібно. У Хмельницькій громаді цьогоріч 3966 першачків. З них 194 внутрішньо переміщені дитини. Розповідає виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми рекомендували адміністрації зробити трішечки акцент на першачках, тому що Першачки, вони вперше приходять в заклад, вони абсолютно нічого не знають, тут провести таку міні-екскурсію. Також ми орієнтувалися на випускників, тому що ми розуміємо, що випускники – це такий щабель їхній останній. Відповідно від кількості дітей, від мережі, від потужності закладу, адміністрація собі визначала, в який час, в якому форматі краще зробити цю зустріч. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.